Em dic Estefanía Rocamora i soc administrativa. Soc la Marta Vilamajor i sóc organitzadora professional d'espais. Em dic Issa Rodríguez i sóc professora de yoga. Vaig apuntar-me a innovadona perquè vaig veure l'oportunitat de transformar una idea, un projecte que tenia a la ment, en un objectiu real. Estava just en un punt en el què, degut a la pandèmia, m'estava plantejant el fet d'obrir un centre de yoga. Estava amb un nou projecte professional que ja tenia una mica encarrilat i aleshorores necessitava una mica de, de suport logístic per per tirar-lo endavant definitivament. Jo bueno, no m'havia apuntat a cap formació d'aquest tipus. Llavors clar no sabia quina expectativa fer-ma no? quina idea. I realment no, no veia la manera de, en dos mesos, tindré una idea clara, tinc tantes preguntes, tinc, no sé, per on buscar això, per on començar l'altre. Esperava aprendre, eh, sobretot, doncs, una guia, no, que em guiessin per, per saber com havia de muntar un centre de yoga i com, quines eren les passes per donar. I la veritat és que m'ha donat molt més. Ens han donat una formació molt completa i molts recursos per poder respondre a tot això i, sobretot, un acompanyament. Això ha sigut molt important. Jo he sigut ja eh, emprenedora un parell de vegades, però no tenia una bona base. Innovadona el que m'ha donat és una base sòlida per, per poder tirar endavant. El que m'ha permès és, és començar amb un bon peu i, i fer uns números que, que realment veig que, que són que són possibles. Al final he acabat obtenint doncs eh, molts més coneixements, tots evidentment que importants a l'hora de muntar un centre, eren coses i coneixements que jo ni sabia que, que eren necessaris. Tot el que he informat aquí ja ho estic començant a tirar endavant. O sigui, li he donat tota la forma que volia fer-ho, ho he canviat moltes vegades durant tot aquest transcurs, però D'aquesta manera, precisament, és com s'aprèn. Tan a nivell eh, psicològic, a nivell de gestió d'emocions, a nivell de tot el coneixement que ens donen els professors, com a nivell grupal, de, ja de personal, de, de, de les persones que estem fent el, el curs, ha sigut molt enriquidor. Sobretot m'aporto més confiança en mi mateixa i i també doncs, el saber que no camina sola. A part de la relació entre les meves companyes de, de projecte, doncs el que he guanyat també és seguretat. Seguretat a, a l'hora de, de prendre decisions i d'encarar de, aquest projecte. Confiança, seguretat, eh, treure pors i sobretot totes aquestes idees que tenim de, no sé com far això i com faré- l' altre i seré capes. Podré arribar a fer-ho i tant que sí. I tant, que sí, tots som capaços. Només necessitem els recursos i persones professionals que ens acompanyin a aconseguir-ho. I ara que he acabat a dona, doncs, és continuar amb el projecte que tenia ja en un procés molt inicial. Ara ja tinc la, la web que està a punt de sortir i, doncs, tirar endavant i, i dedicar-me professionalment a l'organització d'espais. El proper pas, quin és? Doncs ja, obrir. Obrer. Jo aconselleria a qualsevol dona apuntar-se nova dona perquè et donen una empenta, et clarifiquen la idea de si el, si el negoci, la idea és, és viable o no i t'acompanyen en tot el procés que és, jo crec que és molt important, no? sentir-te acompanyada i no anar sola. No es pot obrir un negoci així a la brava sinó que hi ha molts conceptes que hem de tenir en compte i, i és un curs que hi ha un abans i un després de fer-ho. Dona igual l'edat que tinguis, d'on vinguis, a què et dediquis o a allò que no et dediquis, és igual. O sigui, si tens una idea, tens un somni, pots fer-ho realitat. O com a mínim pots veure per tu mateixa com poder-ho fer.